Кров Авдіївки, ґрунт не всмоктує, Їм би мріяти мить із соколом, Душа пурхнула в небо зранене, Небо кревцею брата скрапоє. Кров Авдіївки плине ріками, Чи не вміємо, чи ми, Не цінуємо цвіту нації, Не пробачимо, не пробачене. Кровавдіївки пахне помстою, гнів під віями меч загострено, Гірше нікуди, ми над прірвою, годі тішитись перемир'ями. Кровавдіївки в скронях гупає, хтось втішається купів трупами, Масакруючи нас під градами, дограбовує недограблене. Кровавдіївки їм на совісті З користінами кров просочиться, Не врятуються блазні втечами. Скверну спалимо вогнехрещами. Кровавдіївки їм отрутою Стане скоро вже. Бог заступиться за і вдів Ними зраджених. Землю вмиємо кров'ю вражую.